Нещодавно найбільші криптобіржі, що діють в Україні, заявили про зупинення виведення коштів на карти. Розглянемо один із варіантів, як перевести гроші зараз на прикладі залученого посередника – криптообмінника Coin24. Зайдіть на сайт криптообмінника coin24.com.ua, натисніть «Уйти», далі «Реєстрація», кажіть своє ім'я, прізвище та емейл та натисніть Зареєструватися. Зайдіть у свій емейл, що вказалої формі, знайдіть лист від криптообмінника та перейдіть за посиланням для підтвердження створення облікового запису. У цьому ж листі буде пароль для першого входу в обліковий запис. На сторінці криптообмінника натисніть «Увійти». Введіть свій емейл та пароль, що надіслала компанія вам на пошту. Натисніть «Вхід». Перейдіть на стартову сторінку криптообмінника. Виберіть актив для обміну, в даному випадку Токен Tether». Виберіть банк, на карту якого бажаєте отримати гривню або іншу валюту замість криптовалюти. Вкажіть суму в криптовалюті для виводу та натисніть «Обміняти». У формі, що відкриється, введіть номер картки, своє ім'я та прізвище, дату народження, країну випуску картки, її рік та місяць дії. Поставте галочки «Зберегти реквізити в особистий кабінет» та «Знайомленість та згоден з правилами використання сервісу» та натисніть «Підтвердити». У відкритому вікні натисніть «Оплатити». Збережіть реквізити системи для оплати. Зайдіть у свій гаманець з криптовалютою на біржі, на прикладі Kuna, Виберіть актив та спосіб виводу грошей, у даному випадку USDT та TRC-20. Вставте адресу реквізити системи для оплати гаманець, що зберегли раніше, з криптообмінника. Введіть суму криптовалюти, що вказали раніше для виводу. Підтвердьте вивід коштів із криптобіржі, у даному випадку за допомогою листа на e-mail. Зайдіть на сайт криптообмінника та ознайомтеся з умовами верифікації карти. У даному випадку необхідно фото банківської картки з лицевого боку на тлі створення заявки на сайті coin24.com.ua Фото з банківською карткою в руках. Фото банківської карти крупним планом з лицевого боку. Зробіть фотографії та збережіть їх на девайсі для завантаження в аккаунт на криптообміннику. У своєму аккаунті на криптообміннику оберіть профіль, далі верифікація карт. Натисніть «Додати картку». Введіть її номер та терміність. Дій. Натисніть «Завантажити фото для верифікації». Виберіть зроблені раніше фото та натисніть «Зберегти». Верифікація нової картки зазвичай займає до однієї години. Тоді як виведення коштів на вашу банківську карту зазвичай займає кілька годин.